Надія працює на виноградниках вже 12 років. З них три в господарстві Ольві Онуво. В садах неподаліки і села Парутине. Все поки суха блеска, ось це йде, так? потім зелень з'являється. Ми почнемо обламувати, виламувати, знову підв'язуємо. З восьмого втрою ми працюємо звичайно, до двох, до трьох днів. Кода, яка працює? З нею зазвичай працює ще 4-5 людей. Каже, разом за день можуть обрізати більше тисячі кущів винограду. Розпочали суху обрізку в січні. Набагато швидше, тому що виноград. Якщо зараз ми його не тронемо, він почне сокодруження, буде плохо. Йому потрібно зараз, поки він мертвий, його надасть зараз сворізати весь. А потім, коли він уже ожив, пошлось руження, пошлось сок, вже не можна його різати. Він може засохнути.